de tum batao tu prem ho mere se pad do soya palam magdur katna re hausamata kahe mohot katta satran de tum batao tu prem ho mere se pad do soya tupinnad den कि नोगे अंडे आहा गन्नट हर या साई दित तुन बतावा कु ओ बैन तूवे में सेफ दुग्दु सोया बलंग gilana tarmat vadi රිදරුවේ පුමෙන් මගේ හදවත රැගෙනවා විතුඟතවක ඔබම තුයෙන් සපදු සොය බලන්න මගේ දුරකට නු කොයමතකදී මහතක දුක්ෂෝයා වලන්නේ මග දුර කතන අක නද